Dezluire incredibile! Cine conduce din umbră Ministerul pentru Afaceri? Puterea nevăzută a Izabelei! Informații incredibile apar din interiorul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comeria Antreprenoriat, preluat de ministrul Radu Tefano Prea, care îi succede în funcție lui Ilan Laufer. EFA de cabinet a ministrului Oprea, Isabella Moldovan, provoacă nemul umir printre angajații ministerului, informează Ioanius Ro. Isabella Moldova s-ar recomanda prin minister, potrivit sursei citate, ca a trimis din partea Senatului României, oficial, ocup un post de consilier onorific al ministrului Oprea. În minister, angajații au început să se plâng ce Izabela Moldovan nu doar consiliază, ci de iordine. ordine. Fiscule cu ochii pe contribuabili, amenziu sturtuare pentru românii care nu se conforme alzi. Isabella Moldovan de ordine în minister Capemoi apropie, va mai are i pretenia de a studia documentele confidențiale pentru care trebuie clasa de clasificare de tip ornis. Duptina noastră acest lucru intră la capitolul incidente de securitate. Puterea nevăzutei Isabel la Separe este destul de mare pentru ce are OIT-se, le înlătură recent pe secretarul de stat Adrian Dobre, PSD, de la conducerea departamentului de comerise, le înlocuiască cu Gabriela Mihaela Voicil de la ALDE. Mai nou. Vezând ce sunt din ce în ce mai multe urmori printre angajaii Ministerului, instituia a cerut pentru Isabella Moldovan Certificat ornis. Acest lucru în condiile în care dumnea ei nu are nicio calitate oficială în Minister, ci doar în a de ultima oră ne arată la cererea expresă adresată Isabel la Moldovan Ministerul a abandonat programul Startup Nation, mândria guvernării PSD. Acest lucru se poate vedea de pe site-ul oficial al instituiei cu pagina pentru accesare de fonduri aflați. În reconstrucție, scrie Ioanius Ropun.